Ти відсутня дуже багато часу. Ти не знаєш, як ростуть твої діти. Твої діти переживають за тебе десь вдома. Я мати, яка пішла воювати за своїх дітей та за свою країну. Я хочу сказати, що бути матір'ю під час війни – це дуже важко. Тепер у мене троє дітей. Коли я служила, у мене було тоді двоє. Під час служби у мене народилась донечка, і я повернулася на службу. Зараз я звільнилася. Зараз замість мене службу несе чоловік. У нас троє дітей, два старших сина і доця. Старший син у мене чемпіон світу і чемпіон Європи по кікбоксу. Має третє місце у світі. Середній син просто займається боксом у ті самі секції. І маленька дівчинка, п'ятирочків, яка готується до школи, звати Поліна. І Це придумали наші діти, старші хлопці, коли вони знали, що моя вагітна. Вони кажуть, мама, а давай зробимо так, тато у нас Петро, ти Оля, і ми її назвали Поля. Дуже жвава, і на неї от зараз треба дуже багато часу. Моя служба починалася не зразу, я пішла служити, а я перед тим була волонтером. І ми вивозили дітей з тих регіонів, де були обстріли, сюди. І тут ми цих дітей, як би то сказати, вимивали, вичухували, вдягали. Ми їх вивозили там практично в одних трусиках. Ну, це був жах. І я зрозуміла, що дітям не треба забороняти. Якщо дитина в даний час хоче там щось погратися – нехай пограється. Я бачу світ по-своєму, діти по-своєму, і я стала до них більше прислухатися. Якщо раніше я була така, я мама, я сказала, треба зробити уроки. Ну, частково, як військовий, я така теж тримала вдома якусь таку строгість. Після цих подій я зрозуміла, що життя… Воно може закінчитися в момент. Треба ловити кожну хвилю, кожний момент, кожну секунду щастя. Я зрозуміла, що якщо не зупиняти цю війну, наступні підуть мої діти. І я не хочу цього. Те, що бачила я, я не хочу, щоб це бачили мої діти.